بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف سيدنا وحبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله وسلم ما زلنا كما بدأنا قراءة كتاب تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال الإمام الحافظ المجتهد أبي الفيض سيدي أحمد بن الصديق الغمالي الحسني رحمه الله وصلنا إلى قوله في الصفحة الثالثة والعشرين، تفضل يا قال الإمام الحافظ المجتهد أبو الخامس أحمد بن الصديق الغماري، الغماري الحسني في رسالته المسماة بتحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال. فصل لا الوجه الخامس الوجه الخامس، قال أنه ورد عن الصحابة التصرف في القدر الواجب في الفطرة على سبيل الاجتهاد منهم وهو دليل على أنهم فهموا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتبار القيمة ومراعاة المصلحة قال الإمام أبو داود حدثنا الهيثم بن خالد الجهني قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو سلت، أو زبيب فلما كان عمر رحمه الله وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان في مكانا من تلك الأشياء نعم هذا عمر ها فعله سيدنا عمر وهو سنة عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين ورواه الامام النسائي في الكبرى والامام الدار قطني وقال الامام ابو داود حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سهل بن يوسف, بن يوسف قال حميد اخبرنا عن الحسن قال خطبنا بن عباس رضي الله عنهما في اخر رمضان على منبر, منبر البصره فقال فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الصدقة صاعاً من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حر ومملوك ذكر وأنثى صغير أو كبير فلما قدم علي رضي الله عنه وراء رخص السعر قال قد أوفى الله عليكم فلو جعلتموه صاعا من كل شيء رواه الإمام أحمد رواه الأئمة أحمد والنسائي والدارقطني والضحاوي والبيهقي وجماعة. وقال الإمام محمد بن الحسن في كتاب الحجج. محمد الحسن الشيباني صاحب بحنيفة. نعم. أخبرنا إسرائيل بن يونس قال حدثنا منصور بن المعتمر الشامي الشامي عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن سيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس يعطون زكاة الفطر نسبه صاع. فأما إذ أوسع الله على الناس فإني أرى أن يتصدق بصاع وروى الأئمة الستة في كتبهم وغيرهم عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقر أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال إني أرى أن مدين من سمراء, من سمراء الشام تعدل صاعا من طمر فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت وروى الحاكم في المسرة عنه أنه صاع الشمس به القمح ها؟ القمح يعني وروى الحاكم في المستذرف عنه انه قال: لا اخرج الا كما كنت اخرجه في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صاعا من تمر او صاعا من حنطه او صاعا من شعير او صاعا من أقر فقال له رجل من القوم او مدين من القمح فقال لا تلك قيمه معاويه لا اقبلها ولا اعمل بها وقوله في هذه الروايه أو صاعا من حنطة، وهم من بعض الرواة كما بينه الحافظ، وكما دل عليه قول الرجل لأبي سعيد أو مدين من قمح. إذ لو ذكر أبو سعيد القمح، لما سطركه الرجل في سؤاله، مع أن الروايات المتكافرة الصحيحة ليس شيء ليس في شيء منها. بكل أن الروايات مع أن الروايات المتكاثرة الصحيحة ليس فيها شيء منها ذكر القمح نعم. وروى الشيخان عن سيد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال عبد الله رضي الله عنه فجعل الناس له مدين من حنطة. فهذا التصرف من الصحابة دليل واضح لما قلناه إذ لو لم يكن كذلك لما استجاز الصحابة خصوصا عمر وعلي رضي الله عنهما مخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شيء حده وقدره ولذلك تمسك به أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لعدم فهمه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما فهموه وكذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لشدة تمسكه بالوالد ووقوفه معه قال الإمام بن وضاح حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز قال قلت لابن عمر إن الله قد أوسع والبر أفضل من التمر فقال له ابن عمر إن أصحابي سلك طريقا فأنا أحب أن أسلكه فأقره عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على تبديل الوالد بغيره لمصلحه الفقراء ولم ينكر عليه ذلك بقوله لا يجوز لكنه أجاب بأن اختياره في نفسه هو التمسك بالوالد وعمل, وعمل من مضى قبله من الصحابة على عادته رضي الله عنه والسبب في هذا ان عبد الله بن ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يروي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم البر، بل احاديثه المتفق على صحتها ليس فيها الا التمر والشعير. نعم هذا الحديث الوارد يروه الجماعه، رواه مالك وبخاري ومسلم وابو, وابو داود والترمذي والنسائي، تكلمنا البارح في هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا من تمرين أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين الرواية وردها سنة عبدالله عمر ورد التمر في الشعير نعم. قال الحافظ وبها تمسك الإمام ابن حزم وأهل الظاهر فقالوا لا يجوز في الفطرة إلا التمر والشعير فقط نعم الظاهرية الله مع انه ابن حزم ليس مؤسس المذهب مذهب ابو داوود الظاهري لكن حامي المذهب والذي اعطى الزخم الاعلامي للمذهب هو ابن حزم كتابين المحلى ها يعني ابو داوود الظاهري هو المؤسس ها فتقريبا اذا ذكر اهل الظاهر الا ويذكر ابن حزم <تصفيق> الا ويذكروا ها آه ابن حزم, حزم قال لا الا هذا فقط ثمار الشعير فقط لا يتعدى قاصر على هذه على هذه والاحاديث الاخرى كلها حكم عليها بالاضطراب، كلها ضعفها تاع النصف الصاع وتاع الزبيب وتاع القائق، كلها بالإضطراب اضطراب، هذه الصحيحه التي رواها الجماعه، رواه مالك البخاري ومسلم وكتب السته، كلها وردها أو اوردتها الا التمر ما عدا كله ضعيف. نعم. قالوا ولا يجوز فيها البر ولا غيره، مستدلين بانه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صريحا الا التمر. والشعير وايد ذلك بما رواه الامام ابو داود قال حدثنا مسدد وسليمان بن داوود العتكي قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع قال وكان عبد الله بن عمر يعطي التمر فعوز اهل المدينه التمر عاما فاعطى الشعير يعني ولم ينتق الى البر وقفا مع الوالد الذي علمه علمه وهو هو, ورواه. سيدنا هو رواه سيدنا عبد الله عمر رواه الشاعر التمر والشعير فقط والنبي عليه الصلاه والسلام صدر بالتمر انه هو الشائع عند اهل المدينه ثم ياتي فاطمه الثانيه الشعير تمر ما كانش ساكن ما عندوش نخل ما عندوش شين تمر التمر هذا هو الشائع عندهم ثم بعده يجي ها ها الشعر. الشعير الشعير نعم. فلما اعوزهم التمر نقص يعني ها خرج منها من الشعير لم يتعدى الى القمح ولا البر ولا ها. قال يعني ولم ينتقل إلى البر وقوفا مع الوالد الذي علمه هو ورواه واختياره في نفسه الذي هو من باب الورع والاحتياط لا ينافي كونه يرى جواز ذلك خصوصا وهو يرضيه عن أبيه ويقر أبا مجلز عليه ويخبر أن الناس أخذوا به ولم يحصل منه إنكار لذلك قال الحافظ الوجه السادس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أغنوهم عن الطواف هذا اليوم كما رواه ابن سعد والحاكم والدارة وجماعة رواية الإمام بن سعد قال ابن سعد في الطبقات أخبرنا محمد بن عمر الواقدي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي عن الزُّهْرِيِّ عن عروة عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت عنها قال: وأخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وأخبرنا عبد العزيز بن محمد عن روي عن ربيح بن عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري عن ابيه عن جده قالوا: فُرض صوم رمضان بعدما حُولت القبلة الى الكعبة بشهر في شعبان على رأس ثمانية عشر على راس 18 شهرا من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يعني السنه الثانيه لان الشهر السادس. ها؟ نعم. نعم. وامر عليه الصلاه والسلام في هذه السنه بزكاه الفطر وذلك قبل ان تفرض الزكاه في الاموال. وان يخرج على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد صاع من تمر او صاع من شعير او صاع من زبيب او مدان من بر أو وامر باخراجها قبل الغدو الى الصلاه وقال صلى الله عليه واله وسلم اغنوهم يعني المساكين عن طواف هذا اليوم رواية الحاكم وقال الحاكم في علوم الحديث حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن الجهم السمري قال حدثنا نصر بن حماد قال حدثنا ابو معشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: امرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان نخرج صدقه الفطر عن كل صغير وكبير، حر وعبد صاعا من تمر او صاعا من زبيب او صاعا من شعير او صاعا من قمح. وكان يأمرنا ان نخرجها قبل الصلاه وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقسمها قبل ان ينصرف الى المصلى ويقول اغنوهم عن الطواف هذا اليوم نعم هذا الوارد عند الفقهاء انه يستحب ان يخرجها قبل الصلاه لكن الان نظرا مصلحة الفقراء والمساكين ها فالاولى ان نخرجها قبل ذلك اليوم ها بل إلى على مذهب الاحناف يجوز اخراجها في اول يوم من رمضان يدخل السبب خليق فيه وعلى المذهب الشافعي اذا انتصف رمضان جاز ان يخرجها وعندنا يجوز يخرجها ثلاث ايام قبل ال20 يخرج الزكاه أه؟ يخرج الزكاه قول الواحد عندنا نعم أه؟ روايه الامام الدارقطني وقال الامام الدارقطني حدثنا الحسين بن اسماعيل واسحاق بن محمد بن الفضل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا وكيع ح قال وحدثنا محمد بن القاسم بن زكريا قال حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا وكيع عن ابي معشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الصدق عند نافع ماذا يسمى هذا, ما ما هذا؟ تابع يسمى تابع نعم قال وقال صلى الله عليه واله وسلم اغنوهم في هذا اليوم فصرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعلة وجوب الزكاة وهي إغناء الفقراء يوم العيد وذلك بالمال أفضل من غيره لأنه الأصل الذي يتوصل به إلى كل شيء من ضروريات الحياة إلا أن الطعام في ذلك العصر كان أفضل من جهة كونه صلى الله عليه وآله وسلم أراد إغناء الفقراء في خصوص يوم العيد وكفايتهم هم الطواف والتعب في الحصول على القوت فيه، لأنه لم يكن وقتئذ بالأسواق دقيق ولا خبز ولا طعام مطبوخ كما في حال كما في كما هي الحال في البادية اليوم، بل ربما كان الحب يفقد من الأسواق ولا يوجد إلا في وقت معلوم حين يلد به التجار من الخارج، فربما يصادف يوم العيد إقفال سوق الطعام أو عدم وجوده للبيع. فلو امر النبي صلى الله عليه واله وسلم بالدراهم لفات المقصود من كفايه الفقير هم الطعام يوم العيد الذي هو يوم سرور وبكر وعباده. ولظل يطوف ويسال القوت كسائر الايام، فامر النبي صلى الله عليه واله وسلم بالطعام ليكفوا مشقه البحث وهم السؤال. اهل الباديه الاولى الوقيعه تعطيهم تعطيهم طعاما. نعم. تعطيه دراهم ما يشري فيها، حانوت ولا سوق ولا. قال الحافظ واما وقتنا هذا فالحال فيه بخلاف ما ذكر فان الطعام متيسر بالاسواق والدكاكين فكل ما يحتاجه الفقير يجده من غير كلفه ولا مشقه متى كان بيده المال بل انعكست القضيه وانتقل التعب والمشقه والشغل الى الانتفاع بالحب فكان اخراج المال من اجل هذا افضل عجيبة أبدع في شيء المصدق هذا نرد على من يقول بأن حلمستيق ظاهري ما هو شو ظاهري هو يرد على أهل الظاهر وش التعليل هذا تعليل هذا غير موجود عند الظاهرية لا يرون العلة أصلاً ها أه؟ حصل الوجه السابع قال الحافظ أنه عليه الصلاة والسلام قال أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم تقيد أغنوهم أغنوه. أغنوه. أه؟ لكن ذا أمر أغنوهم. أغنى في الماضي أغني أغنوهم أغنوهم إيه؟ أنه عليه الصلاة والسلام قال أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم فقيد الإغناء بيوم العيد ليعم السرور جميع المؤمنين ويستوي فيه الغني والفقير ويتفرغ الجميع لذكر الله تعالى وعبادته وحمده وشكره على ما انعم به من التوفيق لاداء فريضه الصوم المكفر للذنوب والمقرب من رب الارباب ثم على اباحه الفطر تخفيفا من الله سبحانه ورحمه ولو شاء لجعل الظهر كله مفروضا فيه الصيام لا يسال عما يفعل إلى غير ذلك من جليل نعمه وعظيم مننه، وهذا المعنى لا يحصل اليوم بإخراج الحب الذي ليس هو طعام الفقراء والناس كافة، ولا في إمكانهم الانتفاع به ذلك اليوم حتى لو أرادوا اقتياته على خلاف عادتهم، بفقدان الأرحاء من بيوتهم وعدم إمكان طحنه للأكثر الأغلب في آلات الطحن الكبرى. يعني تعطيلو شعير ها... تعطيلو قمح حب، وش يدير لازم يطحنوا ولازم يفرقون نعم. قال: لأنه لا يجتمع لأكثرهم ما يستحق الطحن فيه، ثم لو أرادوا بيعه لما تمكنوا منه ذلك اليوم ذلك اليوم كما هو معلوم. وقد يبيعونه بأرخص من مشتريه قال: فلا يحصل مقصد الشارع من إغنائهم وكفايتهم في خصوص يوم هذا من أعظم الأدلة، أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، في رواية عن الطوافي هذا اليوم ها؟ قال وإنما يحصل مقصوده بإخراج المال الذي ينتفع به الفقير في الحال فكان إخراجه هو الأولى والأفضل الوجه الثامن أنه صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر طعمة للمساكين كما قال الإمام ابن ماجة حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان بن وأحمد بن الأزهر قالا حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا أبو يزيد الخولاني عن سيار بن عبد الرحمن الصدفي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات والحديث رواه الائمه ابو داود والدار قطني الفقهاء من هذا الحديث ان الزكاه الفطري معلقه بصاحبها حتى وفات وقتها يخرجها مع الاثم حتى وانساها ولا, ولا كل بها انسان ما يقول لا بد خرجها معلقه في ذمتك حتى تخرجها لكن تاثم على انك اخرجتها عن عن وقتها نعم والحديث رواه ابو داوود والدار قطني لكن تحرم براكتها بركتها أنها طعم المساكين وأنها طهرة للصائم تحرم هذا وصححه على شرط البخاري نعم صححه الحاكم قال الحافظ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فرضها طعمة للمساكين يوم العيد والحب ليس طعام الناس اليوم خصوصا خصوصا للمساكين فمن كان منهم متأهلا فطعامه الدقيق ومن كان منفردا فطعامه الخبز المباع بالأسواق هذا في المغرب وأما في مثل مصر فإن طَعَامَ الغني والفقير إنما هو الخبز من السوق فَكَانَ المتعين إخراجها بين الصنفين لأنهما طعام الناس بالحواضر لا غيرهما من بر وشعير شَاءَ وزبيل ولما كان الفقراء لا يميز, فيهم لا يميز فيهم بين المتأهل الذي مصلحته في الدقيق لأنه طعامه على ما جرت به العادة في المغرب وبين العزب العزب العزب والمنفرد الذي لا ينتفع بالدقيق العزب. لعدم فعيل. فعيل. الذي لا ينتفع بالدقيق لعدم من يخبز يخبز له بل منفعته في الخبز انتقل الحكم إلى المال الذي فيه مصلحة الجميع ما شاء الله فيأخذ به المتأهل الدقيق ويأخذ غيره الخبز وأيضا قد يجتمع له من الخبز ما يفضل عن قوت اليوم واليومين فييبس وتنعدم به الفائدة فيكون فيه ضياع المال وضياع الفقير بخلاف المال الوجه التاسع قال الحافظ، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عين الطعام في زكاة الفطر لندرته بالأسواق في تلك الأزمان وشدة احتياج الفقراء إليه لا إلى المال كما يعلمه من سبر الاحاديث واحوال الصحابه واخبارهم ومارس كتب الحديث والسير فان غالب المتصدقين في عصر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما كانوا يتصدقون الا بالطعام فكان النبي صلى الله عليه واله وسلم كلما حث على الصدقه بمناسبه قدوم فقراء او ضيوف بادروا الى الاتيان بالطعام لمسجده صلى الله عليه واله وسلم لم... لم... لما كان به من أهل الصفة. أو لما كان به من أهل الصفة. ومن كان يأمه من الوفود والفقراء. وربما تصدق بالثياب. يأمه يقصده, يقصده ها؟ أما يأمه. نعم. وربما تصدق بالثياب في بعض المس... المناسبات. وتصدق نساؤهم بحليهم. ولم ينقل ولم ينقل ولم ينقل انهم كانوا يتصدقون بالمال الا على سبيل الندره شدة احتياج الفقراء الى الطعام واللباس لا الى المال ولهذا كان الفقراء يفرحون بمن ياتيهم بطعام او يدعوهم اليه كما يحكيه سيدنا ابو هريره رضي الله عنه وغيره من اهل الصفه وغيرهم رضي الله عنهم ومن اجل هذا تجد الحق سبحانه وتعالى يمدح باطعام الطعام ويعد من يبخل به ولا يحض عليه فيقول جل جلاله ويطعمون الطعام على حبه ويقول تعالى في حق بعض الكفار إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين فحدث سبحانه وتعالى لطعام بالذكر من أجل شدة الحاجة إليه في عصر النزول وعدم, وعدم الحاجة إلى المال مع شموله لكل الأزمان وإلا فمعلوم بالضرورة أن الذي ينفق المال على حبه ممدوح ومثاب كمطعم الطعام والذي يبخل بالمال ولا يخض على إنفاقه مذموم هذه الأحراو الأولى وَالَّذِي يَبْخَلُ بِالْمَالِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى إِنْفَاقِهِ مَذْمُومٌ وَمُعَاقَبٌ بِمِثْلِ ذَلِكَ العقاب وهذا أيضاً هو السر في تعيين الطعام في الكفارات ولذلك كان الحكم شاملاً لجميعها عند أكثر من قال بالقيمة كما قدمناه قال الحافظ ويؤيد هذا ما رواه الإمام الطبراني في الأوسط من حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إدخالك السرور على مؤمن أشبعت جوعته أو كسوت عورته أو قضيت له حاجة فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إدخال السرور على المؤمن بالطعام واللباس لا بالمال مع أن الحال في عصرنا بخلاف ذلك فإن السرور يدخل على الفقراء اليوم بالمال لا بالطعام ولهذا لو خير كثير منهم بين اكله غاليه ثمينه وبين نصف ثمنها أو اكله اكله او اكله, أكلة, سيدي أكلة. إيه؟ اذا قلت اكله يعني اكله واحده لقمه أه؟ لقمه اكله نوع من الاكل ولهذا لو خير كثير منهم بين اكله غاليه ثمينه وبين نصف ثمنها لاختار الثمن كما شاهدنا ذلك حتى من المعتوهين والمجدوبين الذين لا يعرفون للمال قيمة في الكثير الغالب نعم. فإن منهم من إذا أعطي المال قبله, نعم. آه قبله وإذا أعطي الرغيف أو الطعام رده وأعرض عنه ما لم يكن شديد الجوع نعم. ومن يأخذ الطعام من الفقراء اليوم فإنما يأخذه الفقراء عن فقاربك وإطلبه وعطي له خبزة له خمسة, وعطيله خمسة أعطيه له خبزه خمسة له 5000 خيار؟ خلاص ها؟ شيلو خبزه شيلوا خبزه له جيب له بريوشه تاع وجيب له أعطيه له خذ حاجه وشي يأخذ هو؟ ياخذ المال ياخذ المال قال ومن ياخذ الطعام من الفقراء اليوم فانما ياخذه ليبيعه لا لياكله هو وعياله. وهذا في الطعام المهيئ المطبوخ فضلا عن الحب من بر وشعير وغيرهما ولم يكن شيء من هذا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويؤيده أيضا ما رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد قال حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن ليت عن ليت عن محمد بن بشر عن محمد بن الحنفية عن علي عليهما علي السلام قال لأن اجمع نفرا من اخواني على عليه أطول. السلام، عليه السلام. عن عليٍّ، عليه السلام. تدعى احتببه طالب. ابو طالب مختلف في ايمانه. عليه, محمد عليه السلام, محمد السلام. ابو طالب مختلف في ايمانه. مختلف في ايمانه. هو يقصد شيخ أه؟ سيدنا محمد الحنفي. اه؟ يقصد سيدنا محمد. على كل حال لكن هو ذكر عليه السلام وما. ما تصرفش وش قال الشيخ احمد قال عليه السلام عن علي عليه السلام يقرا قال. قال. قال قال هو ينقل يلقض باللفظ ما هو مكتوب لو قال عليه ما تحريف هذا الصريح تصرف كل صح وقال عليه مثل ما قال رضي الله عنه رضي عنه واضح صار هذا الامانه عن علي عليه السلام قال لأن اجمع نفرا من اخواني على صاع او صاعين من طعام احب الي من ان اخرج الى من ان اخرج الى سوقكم فاعتق رقبه. ورواه الطبراني في مكالم الاخلاق فقال حدثنا فضيل بن محمد بن قال حدثنا عبد الغفار بن الحكم قال حدثنا شريك عن كثير عن كثير أب... عن كثير ابي اسماعيل عن محمد بن بشر عن علي بن ابي طالب عليه السلام قال: لان اجمع ناسا من اصحابي على صاع من طعام احب الي من ان اخرج الى السوق فاشتري نسمه فاعتقها. فاخبر ان اطعام الطعام احب اليه من عتق الرقاب، مع ان العتق افضل، ولكنه نظر الى رغبه اهل وقته في الطعام. وكون السرور به عظيماً ما علمه بما في إدخال السرور على المؤمنين من الثواب العظيم والخير الجسيم ولهذا أيضاً قال لمن أطعمه هريسة هل لا أعلمتني أفرح كما بكاه أبو طالب المكي في القوت يعني أنه كان ينبغي أن يعلمه بذلك ليفرح فيحصل للمطعم ثواب كثير من أجل فرحه رضي الله عنه هريسة وما يصنعه من القمح بالعسل والسكر حلو يعني من الحلويات ها يهرس يهرس يهرس ويدق فيه نوع من التمر والعسل لذيذ جدا ما شاء الله عليه اسمع طميان ها طميان لا لا بالعسل حر انا طمينا نجيب يا شيخ احنا صايمين يا جماعه <تصفيق> قال وقال العارف الشعراني في الميزان في توجيه المذاهب في زكاة الفطر: وأما من جوز إخراج القيمة فوجهه أن الفقراء يصيرون بالخيار بين أن يشتري أحدهم حباً أو طعاماً مهيأاً للأكل من السوق، فهو مخفف من ذلك الوجه على الأغنياء والفقراء، فإنهم يوم أكل فإنه يوم أكل وشرب وبعال وذكر لله تعالى عز وجل. فالطعام يسر فالطعام يسر أجسام الناس وذكر الله يسر أرواحهم فيحصل بذلك السرور الكامل للأرواح والأجسام وقد ذقنا ذلك مرة في ليلة الجمعة فصرنا نأكل ونذكر وحصل لنا سرور لا يعادله سرور ومن شك فليجرب لكن بعد جل من القائل هذا؟ الشعراني قال ومن شك فليجرب لكن بعد جلاء قلبه من الرعونات والادناس آه <تصفيق> <تصفيق> الرعونات والادناس <تصفيق> الله عليك الوجه العاشر قال ان الله تعالى قال لا تنالوا البر حتى تُنْفِقُوا مما تحبون والمال هو المحبوب اليوم فان كثيرا من الناس يهون عليه اطعام الطعام واعمال الولاء ويصعب عليه دفع ثمن ذلك للفقراء بل ونصفه وربعه وعشره كما أنه يهون عليه دفع خبزة ولا يهون عليه دفع ثمنها كما هو مشاهد في كثير من الناس والحال في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بخلاف هذا كما أوضحناه ولذلك كان إخراج الطعام في حقهم أفضل لأنه إليهم أحد وإخراج المال في عصرنا أفضل لأنه إلينا أحب الوجه الحادي عشر ان الفقهاء قالوا يجوز الانتقال في الزكاه الواجبه الى ما هو افضل للايه المذكوره والاحاديث السابقه والمال في وقتنا افضل من الحد فيجوز الانتقال اليه على قولهم ويكون مع مراعاه المصلحه هو الافضل نعم. الوجه الثاني عشر ان الامام الطبراني روى في الاوسط عن زيد بن ثابت ان النبي سمعت معجبا لانها مقسم على ابجديد الحروف أيه. ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال له يا زيد اعط زكاه راسك مع الناس ولو لم تجد الا خيطا فيجوز اعطاء كل ما يمكن ان ينتفع به فدل على جواز اخراج المال بطريق الاولى وهذا كقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لمن اراد التزوج بالمراه التي وهبت نفسها له صلى الله عليه واله وسلم التمس ولو خاتما من حديد اي اقل ما يتمول وان كان المراد في حديث الباب المبالغه في الحث على اخراج الزكاه وعدم التاخر عنها الا انه يشير الى ما ذكرناه اما ضعف هذا الحديث من جهه الاسناد فانه لا يضر في الشواهد، بل ان الفقهاء يحتجون بما هو اضعف منه فيما لا دليل له غيره. نعم هذا منهج معروف عند الفقهاء، اذا لم يجدوا الا حديثا ضعيفا يسدلون به. في الباب ما كان حديث ضعيف، ها؟ به. قال: كما اوضحناه في غير هذا الموضع، وبينا ان قولهم في الحديث الضعيف. لا يعمل به في الاحكام كلام غير معمول به الا عند التنازع والخصام. يعمل به في الاحكام ليس على اطلاقه. الكلام هذا ليس على اطلاقه. الوجه الثالث عشر. فصل هذا شيخنا محمود سعيد ممدوح ايما تفصيل فليرجع اليه، ها؟ اليه. الوجه الثالث عشر قال. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ من أهل البادية الأقط كما رواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد الخدري ولهذا قال السادة الشافعية لا يجوز إخراجه لأهل الحواضر لأنه ليس طعاما لهم ودل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتبر في كل قوم طعامهم وعادتهم لا. وعادتنا اليوم الانتفاع بالمال فيكون هو المخرج الوجه الرابع عشر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اغنوهم كما سبق. الحديث وغيره نعم. والغنى وجود ما يتوصل به الإنسان إلى حاجته، والحاجة كما تكون إلى الطعام تكون إلى اللباس وغيره من لوازم الحياة، فقد يكون الفقير عند قوته يوم العيد عنده قوته عنده نعم فقد يكون الفقير عنده قوته يوم العيد ولكنه محتاج إلى المنقوس أو غيره من الضروريات. إخراج المال الذي يسد الخلل من جميع الوجوه هو الذي يتحقق به الغنى المقصود للشارع فهو المتعين أو الأفضل الوجه الخامس عشر أن مراد الشارع بفرض هذه الزكاة يوم العيد جلب السرور إلى الفقراء بوجود كفايتهم من الطعام فيه حتى يعم السرور جميع المؤمنين ولا ينفرد به الأغنياء ولذلك اشترط إخراجها قبل الصلاة فقال صلى الله عليه وآله وسلم من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وذلك ليتمكن صلى الله عليه وآله وسلم هو وخلفاؤه في الأمة من بعده من تفريقها أول النهار كما كان يفعله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه كان يفرقها قبل الغدو إلى المصلى ليكون اليوم مشمولا بالسرور من أوله حيث يطمئن الفقراء بوجود قوتهم فيها ولولا هذا المعنى لما شرط صلى الله عليه وآله وسلم إخراجها قبل الصلاة وغاير بين حكمها قبل الصلاة وبعدها بجعل الأولى الأولى بجعل الأولى فرضا مقبولا والثانية بجعل والثانية صدقة من الصدقات. ثانية بجعل معطوف على بجعل الأولى. بجعل الأولى مضاف إليها، الثانية مضاف إليها الثانية عليه. الأولى فرضا مقبولا والثانية صدقة من الصدقات. لأن الفرض مثاب عليه أكثر من غيره، فيسارع الناس إليه. والحكمة ما ذكرناه. وإن. وإن الفرض مثاب عليه. نعم. نعم. لأن الفرض مثاب عليه أكثر. أكثر من غيره فيسارع الناس إليه والحكمة ما ذكرناه وإلا فمن المعلوم أن انتفاع الفقير بالمد من الطعام قبل الصلاة مساوٍ له إذا أخذه بعدها بدون فارق أصلا وهذا القصد لا يحصل اليوم للفقراء بالحب فإنهم محتاجون إلى غيره مما يؤتدم به من لحم وإدام وخضر وخضر وغيرها مما يشتد حزنهم من فقدانها يوم العيد. حزنهم، الحزن تعب. أي نعم. حزنهم. مما يشتد حزنهم من فقدانها يوم العيد ما لا يشتد بل ولا يحصل في سائر الأيام، حيث جرت العادة بالتوسع في الطعام يوم العيد. ولهذا نوع صلى الله عليه وآله وسلم ولهذا نوع النبي صلى الله عليه واله وسلم الفطره الى ما هو طعام مجرد كالبر والسلت والشعير والى ما هو طعام وحلواء كالتمر والزبيب لان هذه الاشياء كانت كانت طعام جميع الطبقات في ذلك العصر، فاسوي نعم. في تناولها الغني والفقير يوم العيد. أما في عصرنا هذا فإن التمر والزبيب لا يستعملان، خصوصاً في الحواضر لا, لا. لا هي حلوة أصبحت الآن. تمر عندنا الآن حلوة، زبيب، هل كذلك حلوة؟ وليس ليس طعام؟ طعام يعني ما يقوم به البدن؟ لا، وليس. هذا حصلنا. قال فإن التمر والزبيب لا يستعملان خصوصا في الحواضر، لا طعاما ولا حلواء، بل القائم مقامهما بالمغرب اليوم هو السكر والشاي. الشاي المغربي المعروف طبعا. فإن غالبا الناس يتأد يتأدم به، ومنهم من يفضله على الإدام ويكتفي به عنه. وإذا انتقلت الحاجة جاز إخراجه. أو إخراج القيمة التي يتوصل بها إليه كما جوز الفقهاء إخراج الأرز والذرة والجبن والخبز واللحم وغيرها مما لا بكر له في الحديث لكونها طعاما للناس الوجه السادس عشر قال الحافظ أن الزكاة وجبت على كل أحد في ماله الذي عنده لا يكلف استحضار غيره كما ورد في الأحاديث التي سبق بعضها وكما نص عليه الإمام ابن العربي في العارضة وغيره والذي عند الناس اليوم هو الدقيق أو الماء فالواجب عليهم الإخراج مما عندهم ولا يكلفون استحضار الحب الذي ليس عندهم الوجه السابع عشر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحصر الواجب في المنصوص عليه ويقول لا يجوز لكم إخراج غيره بل صرح بالعلة التي تشمل المال بالطريق الأولى ولذلك أخرج الصحابة في حياتهم الزبيب والسلت والاقط، مع أنه لم يفرد إلا التمر والشعير والبر فقبل منهم ولم يرده عليهم فكان أعظم, فكان أعظم دليل على عدم الحصر في الأنواع المذكورة وأن المراد ما صرح به في العلة وهو إغناء الفقراء يوم العيد ولذلك اتى الصحابه بكل ما يعد غنى في عصرهم وان لم ينص عليه النبي صلى الله عليه واله وسلم والاغناء في عصرنا بالمال فكان اخراجه هو الاولى والافضل نعم ارتاح شويه ارتاح ركبت تعبنا تتخنش البخاري تقرا تو استوي استوي محمد يقرا كما تريد كما تريد انت لا لا فقط صوت الشجيع بالله من الشيطان الرجيم. الله الله على سيدنا محمد وسلم رضي الله عنكم إلى الإمام الحافظ أبي أحمد بن سبيق حسن رضي الله عنه الرجل الثامن عشر انه لو لم يلد نص بالتعليل او على فرض عدم صحته فالعقل وشواهد الحال واصول الشرع قاضيه باعتبارها خصوصا وقد تقرر في اصول الفقه وقواعد مذهب الامام مالك ان الاصل في الاحكام المعقول المعقوليه لا التعبد لأنه أقرب إلى القبول والبعد عن التحرج كما نص عليه المقري في قواعده. ما شاء الله. الوجه التاسع عشر أن كل كلام معناه أوسع من اسمه. فالمقري الأصولي المالكي المعروف القواعد مغربي الأصل. أندلسي أندلسي مالكي, مالكي ومالكي سبحان الله أنا أتكلم كلام تخصصي في الأصول يعني هل الأصل في الأحكام الشرعية بصفة عامة المعقوليه او التعبد. التعبد يعني غير معقولة المعنى. هناك من الاصوليين من فصل قال العبادات الاصل فيها التعبد. حتى يجي نص يخرجها على المعب... يعطي لها عله. وكاين قالوا في الاحكام الاخرى هي المعقولة معقولة المعنى. لكن في العموم قالوا اذا كان تكلمنا عن الاحكام الشرعيه بصناعه ماذا نغلب؟ المعقوليه او التعبد. هو ذكر المصدق المقري قال بأن الأصل في الأحكام المعقولية، الأصل في الأحكام الشرعية بصفة عامة هي المعقولية لا لا التعبد لا التعبد، واضح؟ ثم إذا تبين بأن هذا الحكم تعبدي ها؟ تعبدي يصرف إلى إيه التعبد. يقرأ الوجه التاسع عشر أن كل كلام معناه أوسع من اسمه، فالحكم لمعناه لا لاسمه كما تقرر في الأصول، وذلك كالنهي عن الاستجمار بدون ثلاثة أحجار، فإن معنى الحجر الحجر أوسع من اسمه في هذا التركيب، فيجزئ ثلاث مسحات بحروف بحروف حجر واحد، فما يجزئ حجر واحد في أكثر من جهة، تمسح به، فما يجزئ بغيره مما في معناه من كل طاهر مزيل لعين النجاسه. وكذلك القول هنا فان معنى المنصوص عليه اوسع من اسمه فيجوز اخراج كل ما ينفع الفقير ويسد حاجته وخلت وخلته وخلته وخلته يوم العيد. الوجه العشرون أن مراعاة المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل كما كما هو مقرر في أصول السادة المالكية وقواعد مذهبهم، ونحن نعلم قطعًا أن قصد الشارع نفع الفقراء، والمنصوص عليه وسيلة أعم من أن تكون محصورة فيه، فكل ما كان وسيلة للنفع فهو جائز، أما إذا انتقل نفع من وسيلة إلى أخرى كما انتقل من الحب إلى المال، فالواجب اتباع الأخيرة لوجهين أحدهما أن معنى الوسيلة انتقل منها فلم تبقى وسيلة وثانيهما أن مراعاة المقاصد توجب علينا إغائها حيث صارت المقاصد تفوت بها وقد تقرر في قواعد السادة المالكية أيضا أن سقوط اعتبار المقصود يجب سقوطات الدار الوسيلة فإذا أصحط اعتبار المقصود الذي هو نفع الفقراء من في المال سقط به اعتبار الوسيلة وهي الحب ولم لها اعتبار ولا فائدة الوجه الحادي والعشرون أن كثرة الثواب تتبع كثرة المصلحة. ولذا كانت القربة المتعدية أفضل لأن مصلحتها أكثر. القربة المتعديه ينتفع بها صاحب العباده وينتفع بها غيره أفضل من العباده التي ها الإطعام أفضل من الصيام، صيام عباده ينتفع ينتفع بها الصائم فقط، أما الصدقه ينتفع بها ها غيره. ها نعم. لأن مصلحتها أكثر. نعم. قال الإمام القرافي رحمه الله تعالى: إنما الفضل على قدر المصالح الناشئة عن القربات انتهى ومصالح التقرب بالمال أكثر فالقربة به أفضل الوجه الثاني والعشرون ما تقرر في قواعد السادة المالكية أيضا من أنه لا فضل للمنصوص على غيره مما هو في معناه ولذا قدم الإمام ابن الحاجب رحمه الله تعالى العسل في قوله وأما الجامد فالعسل والثن الجامدين إشارة إلى هذه القاعدة لأن العسل لا غير مسوس عليه في المسألة المذكورة فكلا يقال هنا في الدقيق والمال لا فضل لمصوص عليهما على مقتضى هذه القاعدة، وقد عمل بها الفقهاء في مسألتنا أيضا بل فضلوا بعضهم لم يرد به النص على ما ورد بل منهم من منع بعض الوالد وقال لا يجوز إخراجه مع تجويزه ما لم يرد. الوجه الثالث, وال... الثالث والعشرون ان المنصوص عليه بيان لقدر الواجب لا لعينه اذا كان بيانا لعين الواجب لما خالفه الصحابه والتابعون والائمه والفقهاء رحمهم الله تعالى ورضي عنهم فذكروا من الاعيان ما لم يرد به نص من الشارع واذا ثبت ذلك جاز إخراج المال وعلى هذه القاعدة بنى من قال بجواز إخراج القيمة كالأئمة ابن القاسم وأشهاب وأسباب وابن وهب وابن حبيب وغيرهم من من السادة المالكية واستثناء الإمام ابن القاسم لزكاة الفطر خروج عن هذه القاعدة وتحكم لا دليل عليه بل هو مجرد استحسان لأنه لا فارق بين زكاة الفطر وزكاة المال فإما أن تجوز القيمة فيهما أو تمنع فيهما الوجه الرابع والعشرون ان مراعاه حق فقراء مقدم عند الامام مالك رحمه الله تعالى كما ينص عليه فقهاء مذهبه ويؤيده في مسالتنا كون الشارع فرض زكاه الفطر حتى على الصغار الذين لم يبلغوا الحلمه بل وعلى الذي لم يخلق بعد بعد على مذهب بعض الائمه مع ان النبي مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علّل وجوبها بكونها قهرة للصائم من اللغو والرفت ومعلوم أن الأولاد الصغار لم يصوموا ولم يحصل منهم لغو ولا رفت ومع, ذاك, ومع ذاك, وما ذاك إلا توسيع كمية الزكاة إلا لتوسيع كمية الزكاة مراعاة لحق الفقراء وكذلك وجبت الزكاة في مال اليتيم الصغير الذي لم يجب عليه صيام ولا زكاة ولا غيرهما من التكاليف لهذا المعنى ايضا، مع ان فيه مخالفة لاصل عظيم من اصول الشريعة وهو رفع التكليف عمن لم يبلغ الحلم، كل ذلك مراعاة، كل ذلك مراعاة لمصلحة الفقراء، وإذا ثبت هذا لم يبقى شك في أن العدول عن المنصوص عليه إلى ما فيه فعل للفقراء ومصلحتهم أولى. قال الإمام العارف الشعراني رضي الله تعالى عنه ورحمه سمعت سيدي علي علي الخواص شيخ علي الخواص رضي الله عنه يقول المطلوب من الأغنياء يوم يوم العيد زيادة البر والإكرام المطلوب زيادة المطلوب من الأغنياء يوم العيد زيادة البر والإكرام للفقراء والمساكين زيادة البر والإكرام للفقراء والمساكين، ولذلك أوجب الشارع على الوالد إخراج زكاة الزكاة عن الصبي الذي لم يبلغ الطاقة على الصوم توسعة على المساكين، وإلا فما هنالك صوم يكون معلقا بين السماء والأرض حتى يؤمر الصبي بالإخراج. الوجه الخامس والعشرون أن كل حكم شرعي أمكن تعليله فالقياس جار فيه على قواعد الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه، وهذا حكم معلل فالقياس جار فيه إذ لم يقم دليل على المنع منه. الوجه السادس والعشرون أن المشقة تجلب التيسير نعم هذه القواعد الخمس التي بني عليها كل الأحكام الشرعية. المشقة تجلب التيسير. أن المشقة تجلب التيسير تجلب التيسير كما هو مقرر في أصول الشريعة وقواعد الفقه. لما رواه عبد عبد بن حميد وأحمد في مسنديهما من حديث كلاهما صح مسند عبد بن حميد عنده مسند عبد بن حميد وأحمد بن حنبل عنده مسند نعم من حديث سيدنا عبد الله بن عباس من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قيل يا رسول الله اي الاديان احب الى الله قال صلى الله عليه واله وسلم الحديثيه السفحه وما رواه الامام احمد رحمه الله تعالى من الحديث سيدنا جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال بعثت بالحنيفية السفحه وما رواه ابن بن منده, بن منده, بن منده في فوائده من حديث سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الدين عند الله الحنيفيه السمحه لا اليهوديه ولا النصرانيه، وهذا مما نسخ لفظه وبقي معناه، وما رواه الامام البخاري رحمه الله تعالى من حديث سيدنا ابي هريره رضي الله عنه، ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا وقاربوا الحديث. وما رواه الاماماني ابو ومسلم رضي الله عنهما من حديث سيدنا انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا ولا غيرها من الاحاديث الكثيره والمؤسسه, والمؤسسة لهذه القاعده مع قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله تعالى يريد الله ان يخفف عنكم وقوله تعالى في صفة نبينا صلى الله عليه واله وسلم، ويضع عنهم، ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، وقوله تعالى، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وعلى هذه القاعدة يتخرج جميع رخص الشارع وتخفيفاته، ولها امثلة كثيرة كاسقاط نصف الصلاة في السفر، واسقاط اعتبار وقتها في الجمع في الجمع فيه وفي المطر وإسقاط حرمه رمضان على المسافر والمريض وإسقاط الغسل والوضوء على المريض الجنبي والمحدث على المريض والجنبي المريض الجنوب والمحدث. والمحدث وإسقاط غسل, غسل الرجلين للابس القفين وإسقاط أركان الصلاة كالقيام والرقوع والسجود على من وجب عليه الإيماء وإسقاط القيام بالنوافل وإباحة أكل الميتة للمضطر وشرب الخمر لذي غصة والصلاة بالنجاسة المعفو عنها عند الاستجمار وغير ذلك من المسائل التي عدل فيها عن الأصل المشقة المحققة أو المضمونة فإذا ثبت التخفيف في هذه الأصول فكيف لا يثبت في الزكاة بدفع الحب مع وجود المشقة على المعطي في الحصول عليه وعلى الفقير في الانتفاع به؟ خصوصا في يوم يوم العيد كما شرحنا. نقف عند هذا يوم الجمعة المقبل قد يكون يوم عيد وقد تكمله في يوم العيد. ها؟ ها؟ يوم العيد كما شرحنا. وصلنا يوم العيد كما؟ كما شرحنا. اذا الاسبوع المقبل نكمله ان شاء الله تبارك وتعالى. نحن نصل الجمعة سواء كان عيدا او لم يكن عيدا. الجمعة لا تسقط العيد لا يسقط الجمعة، العيد سنة والجمعة واجبة. هذا والله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك وذكرنا على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن نعيم سبحانك انهما بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربي فعل بالعزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد بعد الجمعه عندنا الختم الرسمي لسرد صاحب البخاري في المحراب بعد الجمعه مباشره